طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم متابعينا الأعزاء حين يشتد الوجع ويتصاعد الألم ليس هناك علاج غير الصلاه لتهدا النفس وتعود الى طبيعتها صل يا قلبي الى الله فان الموت ات صل فالنازع لا تبقى له غير الصلاه من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه من النار فالعبد في حال غفلته كالهارب من مولاه فإذا جاء إلى الصلاة كان عائداً إلى الله، لكن بأي وجه يرجع، إنه ليس له إلا وجه التذلل والانكسار. أخجل من الله إذا ناد المنادي للصلاة وصدح بصوته، الصلاة خير من النوم، فأعجل لتلبية النداء حباً بالله، فَمَا بَالُ الَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَ وَإِذَا سَمِعُوا لَا يُلَبُّونَ أَيْنَ سَيَذْهَبُونَ بِوُجُوهِهِمْ مِنَ اللَّهِ؟ يقول أنس بن مالك رضي الله عنه بينما كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل لا نعرفه قال أين هو ابن عبد المطلب؟ قلنا ذلك الأبيض الأمهق فجاءه وقال يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومشدد عليك السؤال وكان متكئا فجلس أي جلس النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم من الذي رفع السماء؟ قال الله قال يا محمد ومن الذي بسط الأرض؟ قال الله قال ومن الذي نصب الجبال يا محمد؟ قال الله قال أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال آ آه الله أرسلك إلينا رسولاً صلى الله عليه وسلم فأحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم نعم قال أسألك بالذي رفع وبسط ونصب وأرسلك إلينا رسولاً آ آه الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال ا آه الله امرك ان تامرنا بالصيام قال اللهم نعم قال ا آه الله امرك ان تامرنا بالزكاه قال اللهم نعم قال ا آه الله امرك ان تامرنا بحج بيت الله الحرام قال اللهم نعم قال والذي رفع السماء وبسط الارض ونصب الجبال وارسلك الينا رسولا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 يا من تذلل لك المؤمنون وتعلقت بك القلوب فإن الزكاة تسقط إذا لم يكن عندك مال والصيام يسقط بالأعذار قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والحج لمن استطاع إليه سبيلا لكن لا تسقط الصلاة في أي حال من الأحوال قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله من لقي الله وهو يحافظ على هذه الصلوات أن يدخله الجنة قال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنا وإن سرق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن زنا وإن سرق قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق فأعادها في الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق رغم انف أبي ذر فخمس صلوات من أداهن حيث ينادى بهن كن له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامة ومن ضيعهن والعياذ بالله فلا يلومن إلا نفسه لكن عزيز المشاهد هذه ليست دعوة إلى فعل المعاصي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 ولا تنسى عزيزي المشاهد الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى